que han parlat molt, però sincerament es troba a una mica de compressió. Molt Creixement fins on? Nosaltres pensem que és evident que ara mateix no podem creixer És dir, és evident que les infraestructures estan col·lapsades, és evident que no hi ha aigua per la gent que ja viu d'imaginar-vos per seguir creixent. És evident que no es poden fer noves classes turístiques i per descomptat s'han eliminat les classes il·legals. És evident que no podem permetre més destrucció del territori i més nou consum de recursos naturals. Per això el que necessitam és, de moment, creixement zero. Creixement zero és l'única que pot permetre salvar el medi ambient que encara tenim i que fa la nostra illa única una meravella per tothom. I això és el que volem seguir mantenir. El dia que evitéssim un enorme bloc d'apartaments, ningú vendrà aquí. Tothom anirà un bloc d'apartaments més barat. Llavors, nosaltres som, crec, els únics que ho entestem clarament, el que necessitem és un creixement zero, de moment, fer un bon estudi de capacitat d'acollida, saber exactament, exactament i amb números i amb experts, que ens diguin fins a, on, fins a on se pot planificar qualsevol futur immediat. I la següent, eh, la, la darrera pregunta que posem a Neus, quin model turístic, cap a un hem de tirar nosaltres ho tenim un ben, ben claríssim nosaltres hem de tornar al bon camí tornar al turisme familiar tornar al turisme poc agressiu al turisme castell